فالبديل الأمثل والأفضل هو ملح فاز البحري العماني الطبيعي الذي لم يتعرض لأي إضافات كيميائية، ويحتوي على العديد من العناصر الهامة بالإضافة إلى كلوريد الصوديوم للتواصل والطلب.